الرحمن الرحيم وبه نستعين المهدي المنتظر والتعاون مع امريكا ان شاء الله في اخراج الملكة كيلوباترا من مصر من مدينة الحمام باذن الله تعالى وارسال بعثة امريكية ان شاء الله قريبا الى مصر ومساعدتنا في الحفائر التي سوف نقوم بها ان شاء الله انا دوري فقط انني اقوم بتوصيلهم الى قطعه الارض المراد الحفر بها والبعثه الامريكيه ان شاء الله ما عليها الا تصوير الاول الارض من الخارج باللدار وبكافه الطرق المتاحه واجهزه الكشف عن الكهوف والمغارات واجهزه الكشف على الذهب والمعادن ل يعني العمل حصر شامل لمحتويات الارض قبل الحفر وافضل طرق للحفر وفي اي موقع نبدا منه نحفر فيه وكده فان شاء الله سوف يكون خير عظيم على مصر وعلينا جميعا باذن الله وتنتهي الحاله الاقتصاديه الراقدة في مصر ويحدث انتعاش كبير وتعاون مصري امريكي قوي ان شاء الله لدرجة انها سوف اوصفها انها ممكن تكون وحدة بين مصر وامريكا في شتى المجالات باذن الله ليكونوا بعد ذلك شعب واحد مع بداية حكم المهدي المنتظر باذن الله تعالى وباقي الشعوب العربيه معنا جميعا تبقى الولايات العربيه الامريكيه المتحده باذن الله وتذكروا كلامي هذا جيدا فان السلام قادم لا محال وكما اخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام بانه فيديو كبير جدا يعني يعني اخبرنا بان في الذئب ينقاع مع الاسد والخروف مع الدب ومش عارف يعني هيحصل أي ايه تغيرات كبيره في السلام العالمي ان شاء الله